الحمامات المغربية هي أكثر بكثير من مجرد خدمات صحية بأسعار معقولة إنها مساحات اجتماعية مفتوحة للجميع تستمتع النساء بالذهاب إلى الحمام بانتظام لمقابلة أصدقائهن والتواصل الاجتماعي والاسترخاء يتم دفع رسوم رمزية للدخول هذه الرسوم تغطي تكلفة المياه التي تستخدمها والطاقة والعمل المطلوب لتسخينها ومع ذلك إذا كنت تستخدم مياها أكثر مما تحتاجه حقا فقد ينتهي الأمر بشخص ما بدفع تكاليف مضاعفة الماء مورد ثمين ونادر في المغرب غالبا ما يسافر لأميال للوصول إلى الحمام وهناك حاجة إلى الكثير من الطاقة لتدفئته صديقنا إيكو موجود هنا لتذكيرنا بأنه يمكننا أن نجعل المياه سعيدة إذا استعملناها استعمالا رشيدا باستخدام الصابون الطبيعي يمكن إعادة استخدام المياه لجعل مدننا أكثر صحة ما عليك سوى استخدام قدر ما تحتاجه من الماء للاستمتاع بتجربة حمام مريحة ومسؤولة